Так, панове, зараз, будь ласка, попорі на теми пісень «Білозір» – ступ. Гарно, компактно. Тарасу Кохоту 34 роки. Чоловік розповідає, 8 років працює начальником оркестру і військовим диригентом Тернопільської артбригади. Я став курсантом Львівської академії супутних військ, кафедри військового диригування. Закінчив її і отримав направлення в Тернопільський військовий оркестр. Чоловік розповідає, під час навчання у Львівській академії познайомився з дружиною Галиною. «Курсантське життя, воно таке трошки специфічне. Бували періоди, коли ми перебували саме в академії, не мали виходу в місто. От, вона приїжджала до мене на вихідні, проводила зі мною час, говорила, що більше не приїде. От, їхала вчитися, а потім знову все ж таки приїжджала. І так повторювалося декілька років». Зараз подружя виховує двох доньок, старшій Христині 9 років. Привіт. Привіт. Як справи? Ти катаєшся? Ну, покажи нам, як ти їдеш. Ну, давай, вперед. Галина – військова медсестра у 44-й артбригаді. Зараз вона в декретній відпустці. Доглядає за дворічною донькою. «Материнство по-своєму – це складна справа, а військовослужбовцем, бути військовослужбовцем – це зовсім інша справа. Частину домашньої роботи мені допомагає виконувати чоловік, тому мені це не є важко. І також мені допомагає моя старша донечка». Вчора я допомагала мамі пекти кекси. «Помагала мити посуду, помагала прибирати». У Тернопільській 44-й артбригаді Галина Когут служить майже 5 років. «Мабуть, як і кожен чоловік ревнує свою дружину до інших чоловіків. Навіть, якщо взяти цей факт, що вона знаходиться в великому середовищі чоловіків, то, звичайно, якийсь момент ревнощів є. Але я думаю, що люди, як сім'я, вони повинні, перш за все, мати довіру один до одного». Галина Когут розповідає, цього року разом з чоловіком відзначатиме ювілей 10 років подружнього життя. «Кажуть, військові чоловіки строгі, але я не можу сказати це про свого чоловіка, тому що він в мене зовсім інший. Він в мене лагідний, веселий, компанійський, вміє підтримати, коли важко. Коли приходить додому з роботи, завжди від нього чую комплімент. Можливі питання в сім'ї вирішують разом, розповідає Тарас Когут. «В кожної сім'ї бувають труднощі в житті. Неможливо так, щоб не було труднощів. Але Якщо є взаємопорозуміння, завжди можна разом подолати будь-яку проблему, яка виникає. І це буде набагато легше, ніж у складні моменти мабуть, залишати один одного і відвертатися один від одного». Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль